Олег Семенович, ну як ти особисто думаєш? Це подивиться на наше відео, хтось із представників міської ради. І відразу почнеться ремонт, кинуть кошти із власних зарплат або з власних доплат і кинуть ці всі кошти на будівництво чи ремонт цієї дороги. Буде так? Та ніхто й пальцем не пошевелить, Петре. Якби вони хотіли, то хоча б вони вели елементарний лад із дорогами в Заводському. А якщо там немало, ладу, то що там говорить? Можливо, ми не знаємо чогось. Можливо, дійсно, втратили почуття реальності. І наша міська рада виділяє кошти з якихось певних власних рахунків. Або просто волонтерське виділяє Фоди. кошти на війну, на допомогу амуніції волонтерам дає можливість там, отримувати якісь там покупки. Там. Ну, я не знаю, що завгодно, але ми цього не знаємо. А на війну, а на дороги немає коштів. А можна я скажу на цю тему? Можливо, завтра щось виділиться тут, давайте А на сьогоднішній день міська влада на потреби місцевої територіальної оборони не виділила ні копій. Вот Віталій Володимирович, як писав там, один користувач Фейсбуку, досить таки досвідчений, фахівець, юрист і тому подібне, він знає, що відмазка залізна, у бюджеті на це кошти не виділені, на тероборону, але от той самий Радько, який знайшов і на дороги, знайшов і спосіб, як допомогти своїй теробороні, але своїй, вибачте, нашу заводську ніхто з Лохвиці фінансувати не буде. І якщо я нашу кандибобер на голові, це не значить, що я жінка чи балерина. Слава Богу, що в нас немає ніяких прильотів, Хай нас Господь милує. Ну не дай Боже, якоїсь э, ситуації. Одночасно э, якісь складні обставини виникли э, в Лохвиці. І в Заводському. Скажи мені, будь ласка, куди поїдуть лопецькі рятувальники? Я переконаний, що міський голова Лопецьи за свою громаду повинен бати в першу чергу. І правильно зробити. Куди поїдуть токарі, вибач. Навіть оті, що ми сміялися, що у них там якась поганенька машина, а у нас буде нова, казав мер. Так, маємо і нову, і стару, і ніякої, врешті-решті. Ну, куди вони поїдуть, якщо треба буде їхати на виклик і вибирати Лохвицю і завод? Звісно, що в Лохвицю поїдуть, бо це їхня громада. Це їхня громада. Куди поїде Сенча, якщо не дай Боже, щось тут. Звичайно, вони будуть перш за все свої, захищати свої громади. Вони будуть Сенчу, вони там будуть вирішальне, там шеки там, чи ще які населені пункти. Переш-череш, Лохвицька громада має Три місцевые пожежноопорные пункты. Три. Наш жодный. И це в час В любом случае, если это головотепство, то это настолько преступно. в село Нижній Бодаківку. Ну, нарешті, чесно кажучи, я вже втомився рилем крутить. Туди-сюди. А той водій, бідний, який їздить з Нижньої Бодаківки в Бодаку і з Бодаку в Нижню Будаківку двічі на день, я думаю, що в нього не то, що втома, там йому просто пам'ятник треба біля школи ставити. За його цю Тай. щоденну, щорічну роботу. Ще ж відповідальність, певна. Все ж таки, кітома. «Давай констатувати такий факт, що це не дорога, це направлено». Зупинилися знову ми на кілька хвилин перепочити. Будемо вважати, що в центрі села ось якийсь постамент, я бачу. Не знаю, кому це, якому б він був вождю присвячений. Можливо, це теперішнє керівництво міста для себе залишило, все може бути. Але от ми вирішили, що все-таки, можливо, ми неправильно поїхали. Можливо, у жителів цього невеличкого села, але ж тут люди живуть, і вони члени нашої громади. Можливо, є можливість іншою дорогою проїхати, не такою вбитою, яку можна назвати дорогою життя, а нормально. От зараз ми спробуємо, Петра, якось поїхати, щоб виїхати у Піски не повертатися в Бадаку а в Піски, можливо, все-таки нам поталанить, і ми проїдемо нормально, і доведемо, що не все так погано, як нам здалося. Такі емоції після цієї дороги, що ми проїхали ці 15 нещасних кілометрів. Я не знаю, хто тут і депутат іде цього населеного пункту, чи це депутат із Бодакви, чи тут є свій депутат. Не знаю ні прізвища, ні тот особисто незнайомий, можливо. А можливо, знайомий, але не знаю точно. Мене просто цікавить, от та людина, яка е, голосувала за преміювання і підвищення зарплати, бо там же йде термін перебування на посаді, і за преміювання міського голови. Вона хоч раз підняла руку і сказала, я не буду голосувати за преміювання, я не буду голосувати за підняття зарплати керівництву міської ради, поки ви хоч не почнете щось робити з нашими дорогами. Вот я думаю, что такого не было, хотя жаль. Мужчина определяется делом, а не словом. ОСТАНОВИТЕСЬ! І все ж, друзі, не хотілося б завершувати на песимістичній ноті, навпаки, хочеться бути оптимістом, тому, дивіться, ми зараз в Пісках, і дуже хочеться, щоб от така дорога, яка є в центрі Пісок, а колись сюди і таксі не хотіло їздити, бо Кам'янка була по от. Все таки ж можна було зробити. Ви бачите, прекрасна дорога. Тому хочеться побажати, щоб такі дороги були по всіх вулицях, по всіх направленнях. Правда, уточнення, що ця дорога ремонтована і зроблена не керівництвом ОТГ, а це ще коли функціонувала Пісківська сільська рада. Ну яка різниця? Зате ж приємно їздить. Так от бажаю, щоб ми всі їздили завжди тільки по таких дорогах.